תנסו לדמיין שאתם מגיעים למקום מסוים, עבדתם מאוד מאוד קשה על, על הידע שאתם הולכים להעביר, ובעצם אתם שומעים ככה צקצוקים מהצד שאומרים, זה שטויות, חרטה. עוד לפני שבכלל פתחתם את הפה. תמיד יש מה ללמוד, תמיד יש מה לפתח ולשפר, וזה גם בחיים האישיים שלנו שהם כבר... ש ש דברים שכבר יש לנו בחיים כמו זוגיות או כסף או ילדים תמיד אנחנו יכולים לשפר את היחסים שלנו עם הילדים או עם בן הזוג תמיד אנחנו יכולים לשפר את המקום שלנו בעבודה ללמוד דברים חדשים לשפר את המיומנויות שלנו תמיד יש מקום לעוד כלי בארגז כלים שלנו ושיטת הפאנקשו היא עוד כלי בארגז הזה והרבה אנשים מפספסים את האינפורמציה הזה כי הם... אה, סגורים לשמעותה או שהם בכלל לא מחפשים אה, עוד כלים בארגז כלים שלהם עוד אה, פתרונות מעבר למוכר ולידוע